يا ابني هتقع ان شاء الله لأ و صغير يعني ما فيش خبرة الخبرة من عند ربنا يا حج خلاص يا ابني انت هتنتحر ولا ايه ان شاء الله المصريين دماغهم تفوت في الحديد يا حج آه يا سلام أيوه أيوه أيوه فهمت أنا الحركة أيوه أيوه يسند بقى العربية بالشوكة بتاعته دي وهيرفع نفسه وينزل الجزء الثاني مفهومة يعني مم. طبعا بقى مصريين زي بعض فاهمين بعض يعني والله قبل ما, البي... قبل ما الفيديو ينتهي انا مغلطش ما فاهم هيو هيعمل ايه <تصفيق> بس عبقري لا عبقري بجد